Nyt menee striimiin. Se vielä ihan hetken aikaa kestää, mutta kohta nähdään. Mä laitan vielä tuolta YouTubeista äänet pois, niin ei tule tupla ääniä meille. Niin Sitten aletaan juttelemaan. Katsotaas. Joo, No niin, nyt olemme striimissä. Ja laitetaan tuolta vielä, jos siellä joku haluaa tulla tänne mukaan, niin lähetän tuonne striimin chattiin vielä linkin. Terve Alsadee ja terve, olisiko Polina? Ehkä jos haluatte tulla mukaan Zoomiin, niin tervetuloa. Nyt me puhutaan tänään lasten hoidosta ja Mä jaan tämän mun näytön Pieni hetki Niin sanos Emma näkyykö Näkyykö tällainen joo. Lapsen kanssa Suomessa Joo Okei, okay. joo Joo, mitä sä Emma ajattelet, että Minkä ikäinen Suomessa on lapsi mitä, mitä me Suomessa ajatellaan, että mikä on lapsuusikä? Äh, mun mielestä lapsi, lapset ovat äh, ehkä alle kuusi, seitse, seitsemän vuotta. <motsio> Joo. Ja mitä sitten on yli seitsemän vuotiaat? <motsio> ehkä se Ale Aleikä, ikäinen Okei, joo. No se on ihan hyvä, ala alaikäinen. joo. Ja ehkä koululainen voi olla. Joo. Joo. Entäs sitten kun lapsi on noin 12, 13, 14, niin mikä ikä se on? En tiedä. No, sillä on monta, koska se on vähän sellainen kriittinen ikä, niin sillä on monta nimeä myös. Voi olla murrosikä, voi olla teini-ikä tai sitten voi olla puberteetti niin, siinä on monta, monta eri ikää. Ja tossa, no Suomessa virallisesti niin kuin sä sanoit tuossa, että on alaikäinen, niin sitten mitä sitten kun lapsi täyttää 18 vuotta, niin mikä se ikä on? Ehkä äh, he ovat äh, täysi-ikäisiä. Kyllä. 18-vuotias on täysi-ikäinen. Tai sitten, no ajattelen, että ei ehkä ihan aikuinen vielä, mutta sellainen nuori aikuinen Jum. on siinä, siinä vaiheessa. Onko sulla Emma omia lapsia jo? Äh, Mä oon sieltä Okei, joo, ei ole vielä, mutta sitten me voidaan vähän keskustella näistä sanoista tässä ja siellä chatissa voi, voi myös kommentoida. Tota, mulla on täällä vähän erilaisia sanoja ja nyt kun me katsotaan näitä sanoja, niin kun vauva syntyy, niin se äiti, äiti tietysti antaa, tai isä voi olla, mutta äh, vauva saa ruokaa, niin mitä se äiti tekee vauvalle, kun hän antaa ruokaa? Mitä se vauva syö? Aidinmäitu. Um, Kyllä. Vauva, vauva syö äidinmaitoa ja joskus puhutaan myös rintamaitoa. Tai sitten rintamaito. Tiedätkö sä, että ää, ää, jos vauva syö rintamaitoa tai äidinmaitoa, niin tiedätkö minkä ikäisenä se vauva alkaa treenata syödä esimerkiksi vaikka banaania tai perunaa tai jotakin muuta ruokaa myös. En mä oo varmaan. Joo. Tota, se voi olla, että vähän eri maissa ajatellaan sitä eri tavalla, mutta Suomessa Suomes tavallisesti ää, se vauva alkaa treenata muuta ruokaa 4–6 kuukautta. Eli pikkuhiljaa. Tavallisesti annetaan ensin juuri esimerkiksi perunaa tai banaania. Tuota, saako vauvalle antaa suolaa tai mausteita, tiedätkö? Ää, ei saa antaa heille. Joo, ei, ei, ole. Niin, ei ole hyvä idea laittaa vauvan ruokaan paljon pippuria tai chiliä tai jotakin muuta, mitä, mitä me aikuiset halutaan ehkä ruokaan enemmän. Mutta äh, tosiaan noin neljä kuukautta niin sitten, sitten se vauva alkaa treenaamaan myös muuta ruokaa, ei vain maitoa. Okay. Joo. Ja se verbi, kun äiti antaa vauvalle rintamaitoa, niin se on imettää. Eli äiti imettää ja vauva sitten juo maitoa. Voi olla, että vauva juo myös tuttipullosta joskus. Ää, mitäs, mitä ajattelet, kuinka monta kuukautta tai Joskus voi olla ehkä vuotta, kuinka kauan se äiti imettää vauvaa. No ehkä se kestää äh, se vuosi ja puoli. Äh, mm. Mitä, mitä siinä sanotaan sinulle? Joo, joo, se voisi olla puolitoista vuotta. Eli 1,5 vuotta. Onko tämä, tiedätkö, onko tämä sun kotimaassa tavallista? Joo. Jo. Joo. Joo. No, Ajetha, tervetuloa mukaan. Haluatko sä jutella myös? Joo, kiitos. Hauska tutustua. Hauska tutustua myös. Tervetuloa mukaan. Onko sulla, Ajetha, jo lapsia? Joo, mulla on kaksi lasta. Okei, okay. joo. Minkä ikäisiä lapsia sulla on? ensimmäisen on 10 toinen on 4 vuotta poika. Okei, joo. No sitten sä onko sun lapset syntyneet Suomessa vai oletteko koko perhe muuttaneet Suomeen? Joo, joo, koko perhe muuttiin Suomeen, kaksi vuotta sitten ja sitten ennen toista Okei, okay, joo, joo. Eli lapset eivät ole syntyneet Suomessa. Joo, joo. Joo, okei. Okay. No, kuinka kauan sun kotimaassa tavallisesti äiti imettää vauvaa? Mm, kaksi vuotta. Joo. Kyllä. Uh, se on aika... Joo, ja tuolla uh, YouTuben chatissa kirjoitetaan, että kuusi kuukautta tai 1,5-2 vuotta, kolme vuotta. Joo. Tiedättekö, että Suomessa aika harvoin äiti imettää lasta yli vuoden? Eli aika, aika tavallista on se, että ehkä 3-6 kuukautta olisi hyvä, että äiti imettäisi sen puoli vuotta, mutta aika usein Äidit menevät töihin joskus. Mä, mä, esimerkiksi mun poikaa mä imetin yhden vuoden, mutta se oli aika pitkä aika. Tosi harvoin äidit imettävät 1,5 vuotta tai 2 vuotta. Tiedätkö, jo niin. mikä on se syy, miksi 3-6 kuukautta? Aitäh. Joo, Joo se on, mä luulen, että se on. Äh, Äidit eivät ehkä mene, mene töihin, mutta ehkä sitä äidinmaitoa ei ole tarpeeksi. Tai sitten ehkä se on helpompi antaa myös, myös ää, tällaista, voi olla sellaista niin äidinmaidon korviketta. Joo, en tiedä ihan tarkasti, että miksi, miksi se on, mutta kyllä suositellaan, että se puoli vuotta tai, tai sitten vuoden. Vuoden se äiti imettäisi. Mutta varmaan yksi syy emma on siinä, että, että kun vauva on noin 4-6 kuukautta, niin hän alkaa syödä myös muuta ruokaa. Niin ehkä ei sitten tarvitse mm. niin, niin mm. paljon. Mutta äidin maito on se ensimmäinen kuitenkin. Tervetuloa! Sieltä tuli Dan ja sitten tuli myös Glory mukaan. Onko uh, dan sulla lapsia? Joo, minulla on yksi poika. Okei, okay, joo. Onko hän syntynyt Suomessa vai, vai sun kotimaassa? Um, on kotimassa nyt. Mutta joo. Enkä ensi kuussa hän tulee Suomeen. Okei. Okay, no niin. Ihanaa, jos, jos tulee. Kun sun lapsi oli ihan pieni, niin söikö hän tällaista soseutettua ruokaa? Joo, Sosettua. kyllä. Joo. Minkä ikäisenä hän alkoi syödä sitä? Um, jos, mä, mä luulen, että jos ruokaa um, täytyy täu, um, kolman kuukautta, se voi syödä ruokaa. Joo, joo. Okei, okay. eli se on vähän ehkä aikaisemmin, kuin Suomessa normaalisti suositellaan, että 4–6 kuukautta, niin sitten pikkuhiljaa, mutta tiedän, että joskus lapset alkavat saada jo kolmen kuukauden iässä soseutettua ruokaa. Mikä oli ensimmäinen, mitä sä annoit? Mm, äh, äh, äh, pu pu ruo, pu ruo. Puuroa, Aha. joo. Sitten kananmuna. Inse okay. joo. Joo, puuroa ja kananmunaa. Joo. Suomessa tavallisesti ekana annetaan perunaa. Ja sitten voi olla ehkä banaania. Ne on sellaisia neutraaleja ruokia. Ja puuroa, kananmunaa aika nopeasti kyllä siinä alkuvaiheessa. Niitä testataan. Joo. Tota, Glori, moi. Haluatko jutella myös? Haluatko Glori kommentoida? Moi, tervetty. Terve, terve. <laughs> Joo. Ää, näyttää siltä, että sulla on lapsia. Joo Joo Tata, kun, kun sun lapset on ollut pieniä, niin oletko sä antanut lapsille D-vitamiinia? Joo Muistatko, minkä ikäisenä sä annoit? Um, okay, d vitamiini. Joo um, Jos um, jälkeen... Ja, um, Yksi viikko. Yksi viikko, okei, okay. joo. Joo, joo. Mä luulen, että onko sun lapset olleet silloin kun äh, sä olit, äh, tai silloin kun he syntyi, niin olitko sä Suomessa? Joo. Joo, Sitten mä luulen, että se on kaksi viikkoa. Sä ehkä, ehkä muistat, muistat, että oli yksi viikko, mä luulen, että se on kaksi viikkoa. Okei, okay, mutta on ollut... um, minun... Um, Minun neuvollani sanoi yksi, tai yksi viikko ja Aha, sitten okay. alkoi jo, koska minulla on um, kolme kuukautta vauva. Just, okei. Okay. No sitten, mm. se on ollut aikaisemmin. Tiedätkö minkä takia Suomessa kaikki vauvat normaalisti saavat D-vitamiinia? En sen. Joo. Tiedätkö, miksi vauvat tavallisesti saavat D-vitamiinia? Koska aurinko ei hyvä Suomessa. Niin, niin. Nyt tänä kesänä Jaastu. on ollut ihan hyvin aurinkoa, mutta, <laughs> Joo. mutta talvella varsinkin. Täällä on liian pimeää sen takia aika. Tai tavallisesti aina lapset saavat D-vitamiinia extra. Ja sä muistat nyt hyvin, koska sulla on ihan pieni vauva. Mm. Joo. Joko, no sun vauva on kolme kuukautta, niin joko sä annat soseutettua ruokaa hänelle? Joo. Joo, okei. Okay. Mitä sä annat? Um, Nuts on... imet the... Okei. Okay. Joo, eli nyt hän saa vain rintamaitoa. Joo, äh, et, ei, anna, et anna ei, vielä banaania ei, tai perunaa. Ei, ei. ei vielä. Joo. Mitä sulle on sanottu Neuvolassa? Annatko sä äh, ehkä yksi kuukausi sitten? Ei, ei, ei. Joo, mä, mä ajattelen, että normaalisti. Normaali. Kun vauva on noin neljä kuukautta, niin sitten alatko sä sitten totuttaa, annat hänelle vähän ehkä perunaa tai ei. jotakin muuta Okei, okay, ei, alko ku, em, kuusi kuukautta Kuusi kuukautta, okei, okay. joo, joo jo. Se on okay. mahdollista, että joo, sä imetät okay. siihen asti ja sitten pikkuhiljaa joo. annat kiinteää ruokaa Joo, okei, okay, hyvä, kiitos Glory ja sieltä tuli lisää, lisää mukaan väkeä, katsotaan, haluatko Adria puhua? Niin, haluan. Joo. Tässä on pari sanaa. Tota, Adria, onko sulla lapsia? Ei, ei ole vielä. Ei vielä, joo. No, äh, kun äh, on pieni lapsi, niin mitä Sä itse syöt, mutta lapsi ei osaa vielä itse syödä, niin mitä äiti tekee lapselle, Aa, sitten kun se a... lapsi vähän kasvaa? Joo, äiti syöttää lapsille. Äiti. Kyllä, äiti syöttää. Ää, tiedätkö, mitä ruokaa aika usein lapset syövät silloin, kun ne ovat ihan pieniä? Joo. Uh, se on uh, maito ja yeah. oh. banania. Sitten peruna, puuro. Uh, ihan uh, normaalisti ruoka. Uh, perheen ruoka, kaikki perheen ruokaa, mutta tautu uh, olla. Uh, tautu olla Uh, uh, Miten minä sanon? Yeah, yeah. Kuinka vanha täytyy olla? Kuinka monta kuukautta vanha täytyy olla, että voi syödä samaa ihan samaa ruokaa? Suolaa ja pippuria no. ja chiliä ja Joo, chili <laughs> niin. ei Ku, ehkä tarvitse vanhaa, mutta Uleensä aloitetaan kun lapsilla on kuusi Kukautta, uh, sitten uh, se uh, kaksi vuot, vuo, uh, kaksi vuotta, asti, perhen ja rintamaitu. Molempia on. Um, Samanaikana. Mm. Sitten uh, rintamaitu pois, vain uh, perhän ruoka, vuoden uh, jälkeen. Joo, se. Mä luulen, että Suomessa vähän ehkä aikaisemmin jo lapset harjoittelevat, koska aika monet äidit menevät töihin, kun lapsi on noin yhden vuoden, niin, niin silloin ää, aletaan jo treenaamaan sitä muuta ruokaa, mutta joo, noin ehkä kymmenen kuukautta, kun lapsi on noin kymmenen kuukautta, niin sitten hän pikkuhiljaa, step by step, vähän kerrallaan, alkaa syödä samaa ruokaa kuin muut. Hyvä, okei. Okay. No sitten siellä tuli Rapeija, haluatko kommentoida? Uh, moi, hauska moi. tutustua. Hauska tutustua myös. Onko sulla lapsia? Ja, en vielä. Ei vielä, joo. Ei vielä, joo. Hei, onko sun kotimaassa tavallista, että vauvalla on tuttu? On, joo. Okay, joo. Tiedätkö, äh, kuinka kauan, kuinka pitkän aikaa vauva saa syödä tuttia? I, joo. Äh, äh, äh, ajattelen, että se on eri, äh, eri, on eri lapsille, koska mm. äh, monta lapsia äh, se äh, kautta äh, Uksi vuotta. Tai monta lapsi, heidän, heidän perheen kautta tämä tutti. Ehkä kaksi vuotta. Joo. Niin. Se vähän riippuu lapsesta. Ja, ja kaikki lapset eivät syö tuttia. Voi olla peukkua tai sitten jotakin. Joo. Voi olla joku sellainen rätti jota ne imevät, mutta joo, joo ehkä tuo yksi vuosi on sellainen, että sitten yrittää opettaa lapsi, että hän ei söisi. Sitten kun tulee hampaita, niin se ei ole kauhean hyvä, jos lapsi syö tuttia, koska se voi olla, että se miten hampaat osuvat toiseen purenta, voi olla, että se ei ole hyvä, niin voi joo. olla ihan hyvä idea, että kun lapsi on yksi vuotta, niin sitten harjoittelee pois siitä tutista. Joo, no kiitos Rape ja siellä on... Äh, äh, Arabi on mukana, mutta sulle ei ole mikrofonia. No, kuka haluaisi kommentoida muuta vauvanhoitoa? Mitäs muuta? Haluatko Emma kertoa? Mitä muuta vauvalle? tehdään? Minkälaisia asioita? Miten vauvaa hoitaa? No, koska en, en mä tiedä, mutta mä, mä, mä voi, mä voin kommentoida yhden asian. Kotimassani kun Aini meni takaisin töihin mm. neljä kuukauden synnytyksen jälkeen, sitten hän aina piristää hänen maitoa puuloa, ja sitten kun, kun lapsi tarvitsee syödä jotakin. Joo. Sitten. sitten ehkä ää, aina äiti laittaa puuloa, ää, tai maitoa pakasteihin ja okay. sitten hän lämmittää tuttipäilua, ää, kun lapsi joo. tarvitsee. Okei, okay, joo. Eli äiti pumppaa pumppaa maitoa rinnasta pullon ja sitten joku toinen, joka hoitaa vauvaa, niin hän voi sitten antaa siitä pullosta. Eli sun kotimaassa äidit menee sitten tosi nopeasti, neljä kuukautta töihin. Oh, joo, joo. Koska, koska meillä ei ole tosi, tosi hyvä systeemi kuin Suomessa, joo. niin siis ää, äiti on vain eikä kuukausi äitiysloma. Eli ei ole äitiyslomaa, vain ja. ehkä kuukausi. Joo, ja. kyllä. Ja äh, kyllä mä ajattelen, että Suomessakin monet äidit pumppaa maitoa pulloon, jos he lähtevät jonnekin, mutta äitiysloma on pidempi. Että se on normaalisti sen vuoden. Ja. Joo. Okei, hyvä. Kiitos kommentista. No, mitäs vaikka... Uh, Ajetha, haluatko sinä kommentoida, onko sinulle jotakin, mitä, mitä muuta äiti tekee tai isä tekee vauvalle? Miten vauvaa voi hoitaa? Mm, joo, um, kuusi kukauden asti um, meidän kotimaissa uh, anta vain ja uh, rintamaitoa, rintamaitoa. Sitten kuusi kukauden Jälkin aloita äh, vähintellään ruokaa, esimerkiksi sormi, hirsi, puurova. jo pieni pieni äh, annok, annokses, annoksessa. Äh, Joo. Jo. Äh. Joo, ja sä sanoit, että sormin. Eli äh, tarkoitat sitä, että se vauva alkaa pikkuhiljaa itse treenata ja valitsee sieltä erilaisia ruokia, sormiruokailu Joo, mutta minä tarkoitan, ei tämä, mutta tämä on hirsi Tiedätkö millä hirsi. rakit millä, joo, hirsi, sormin mm. hirsi purua Joo, joo. Myös äh, vähintillään äh, vauva yrittää äh, ei mi yuritta um riomi riom riumi riomie jolla jumis sitten ja istuu äh, sitten jo m, kehittää kehittaa nu skavele kun äh, iksi vuota kun en tajunnaa yksi Kyllä, hän harjoittelee kävelemään ja mm -hmm. sitten ehkä oppii vähän sanoja. Joo, ja tuolla äh, YouTubein chatissa Salah sala, kiitos. Joo, se on ihan totta, että se äiti, kun se ottaa sitä rintamaitoa, niin hän voi myös lypsää, vähän niin kuin lehmää lypsää, niin myös äiti voi lypsää maitoa eli pumpata. Ja nyt mitä sä sanoit, sanoit ajethan tuosta, niin vauva ryömii, vauva ryömii, tai sitten hän treenaa istumaan. Hän konttaa, eli polvet ja kädet ovat maassa ja menee eteenpäin, ja sitten hän harjoittelee kävelemään. Hyvä, no mennään eteenpäin ja katsotaan mitä muita kuvia mulla on täällä. Tää vauvan puhtaus, eli kun se vauva pissaa ja kakkaa housu, niin mitä vauvalle täytyy tehdä? Kuka haluu kommentoida? Haluatko Dan kommentoida? Uh, joo, um, vauva pitäisi um, vai, vai, vaihtaa monta vaippaa um, päivässä um, sitten um, um and um, pitääkö um, um, um, um, pestä pylly vai um, Joo, uh, yrittää um, um lämpötila. Ah, joo, eli... joo. Kyllä, lämmittää maito. Kuinka lämmintä, lämmintä sen maidon pitää olla? Mm, siellä on tenikka. Siten sä voi äh, yrittää käyttää sinun äh, kenttä. Joo, kädenlämpöinen. Sen sitten kun se maito on sama lämmin kuin käsi, niin se on joo. hyvä mittari. Kädenlämpöinen maito, joo, kyllä. Joo. Sitten änti pitäisi ähm, valvaa, va ähm, ähm, nuku joona, sitten pitäisi ähm, herai, he, Hei, Ryan, monta kertaa. Kyllä, joo, se vauva nukkuu ja hän herää monta kertaa yöllä. Joo, tiedätkö kuinka kauan vauva nukkuu, kun hän on ihan pieni? Es ehkä 1-4 yksi, yksi kuukautta. Tiedätkö luulin, että ainakin kaksi vuotta. Joo, mutta kuinka monta tuntia per päivä vauva nukkuu? Tiedätkö? 12 tuntia ehkä. Enemmän? Osta. Enemmän. Tarvitsee tarvi osaa aikasta. Adiksastuista en, ensi kolmikuukautta ja neljä kuukautta. Joo, ihan, ihan totta. Uh, Melkein koko päivän, jos vuorokaudessa on 24 tuntia, niin hän nukkuu 18 tuntia. Jotkut vauvat nukkuvat vieläkin enemmän 20 tuntia. Joo, salasala sala kertoo, että 16 tuntia se on, se on. Mutta tietysti on sellaisia vauvoja, joilla on ehkä kipuja tai voi olla koliikki. Hän itkee paljon. Oletteko kuulleet sanan koliikki? Mitä se tarkoittaa? Kipeä, kipu, kipu. kipeä. Joo, vauvalla on ehkä mahakipeä. Voi olla jotain kipuja ja hän itkee paljon. Tiedätkö, Ajethan, mitä sitten? Auttaako siihen joku? Taidan mm. tai, tai glori, ihan kuka vaan yeah. voi sanoa. Joo. Mm. Yeah. anteeksi. Joo. Mitä, mitä voi tehdä, jos vauva itkee tosi paljon? Okei, okay, um, okei, okay, ensin um, ottaa vauva ja um, pitäisi avata um, vaipuja mm. sitten, joo, um, sitten annan ihmimet sitten Tarkista jos en on mahapitävä tai va, va, va, vatsa Joo ja jos on uh, mm -hmm. annan um, mikä niin <laughs> Anna. Uh, jos on... kolikki kolikki lääkettä. <laughs> Joo, se on totta, että jos, jos se ei aina auta siihen kolikkiin, ei aina ole apua, mutta voi yrittää antaa. Mä mä mä mä mä. Jos on kolikki, mä mä mä. voi antaa lääkettä. Käytätkö sä, Glori, onko sulla kuplatonia? Ähm. Ei Ketossa kuklaatomaan, ke tuossa Difflektu diff diff on nimi. Okei, se on toinen lääke, joo, mutta jos joo. vauvan mahassa on paljon ilmaa, niin se vauva voi itkeä ja siihen Läni. voi antaa erilaisia lääkkeitä. Erilaisia, joo. joo. Okei, hyvä, kiitos. Läni. Kiitos. Kiitos, Glori. Ja sitten äh, mä laitan täältä tällaisen sivun, jossa on, jossa on tota, erilaisia asioita, mitä ehkä on hyvä ottaa huomioon. taas ei ollut tuo sivu, vaan ehkä... Mm, missähän mulla oli sellainen, missä olin? No ehkä tästä unesta vielä. Eli kun vauva nukkuu niin onko siinä jotakin mitä sun täytyy tietää mikä on hyvä asento vauvalle missä asennossa on turvallista nukkua vauvalle mitä sä ajattelet onko mahallaan tai selällään sivulla, ehkä sivulla, opa, yli Vähän korkea. Aha, joo. asento Korkea asento, joo. Eli, eli tota, tässä kuvassa Selää. vauva on joo, selällään tai vatsallaan. Eli onko tämä selällään hyvä? Joo. Ja sitten... Joo. Kaksi joo. ikäasia. Aa. Joo, tässä on... Kyljellään, vauva nukku kyljellään. No, missä vauvan on hyvä nukkua? Onko se hyvä, että vauva on isän ja äidin kanssa sängyssä, vai onko se hyvä, että hän on omassa sängyssä? Omassa sängyssä on hyvä se sängyssä. On, joo, se on kuin. Niin Se on turvallisempaa, koska jos isä ja äiti kääntyvät, he nukkuvat ja sitten vauva onkin siinä alla, niin se on, se on turvallinen uni, jos on omassa sängyssä siellä. Joo. No, mitä ajattelette, kuinka usein vauvaa täytyy pestä? Täytyykö pestä joka päivä? Joo, tiedä, mun tiedä, jo joka päivä täytyy pestä. Um. Um. Mm. Elka, uh, kolme kertaa uh, viikossa. Se mm. just... on riippua. mutta mä on... Mä luulen kaksi um, kertaa. Mutta Suomessa um, vain yksi, koska um, Suomessa on tosi paljon kylmä. Suomessa mutta, on aika kylmä, joo. joo ja. Mutta Nigeriasta kaksi Kerti. Kaksi kertaa Okei, okay, joo, ja, joo. joo. Olin, mm. Minusta jos vauva on likainen, se voi pestä niin, niin, aina silloin kun vauva on likainen, niin sitten on hyvä, hyvä pestä Ja nyt tietysti kun syö Kädet ja kasvot ja hampaat, sitten kun kuvavallan hampaat ja pylly. Jos pyllyssä on kakkaa, niin se täytyy tietenkin pestä. Mutta, mutta Suomessa sanotaan, että se vauvan iho on niin sensitiivinen, että jos ei ole likainen, niin ei, ei tarvitse ehkä ihan joka päivä pestä, mutta tietysti jos vauva on likainen. Ja sitten kun vauvalla on hampaat, niin sitten täytyy kyllä hampaat pestä Kuinka monta kertaa päivässä pestään hampaat? Kun kasvaa hampaat, sitten pitäisi pestä? Joo, yksi vai kaksi kertaa päivässä? Kaksi kertaa päivässä Aamulla um, mutta elällä ei, um, ei pestä Mikä on pestä Joo. Eli, eli niin kuin, että tietysti puhdas täytyy olla, mutta ei, ei tarvitse, jos, jos vauva ei ole likainen, mutta hampaat varmasti aamulla ja illalla ainakin kaksi kertaa päivässä normaalisti. Joo. Joo. No, mitä te ajattelette? Vauvan kanssa on joskus vaikea löytää sellainen hyvä rytmi unirytmi. Vauva ei automaattisesti nuku yöllä, vaan hän herää syömään monta kertaa yöllä. Niin miten se vauva oppii nukkumaan? Miten se vauva oppii hyvän unirytmin? Mitä ajattelette? Minun mielestäni vauva pitää nukkua ainakin joka yöllä Esimerkiksi ää, ää, aina aika, aika kun rytmi tuntuu hän, hänelle. Joo, eli hänen pitää oppia rytmi. Oppia rytmiä, joo. Jo, jo. Joo. Se on se varmasti se kaikista tärkein. Ja sitten jos se vauva on yöllä tosi aktiivinen, niin sitten ei ole ehkä hyvä idea alkaa leikkiä hänen kanssaan, vaan katsoa vaan, että onko kaikki kunnossa ja sitten olla aika rauhassa ja hiljaa ja yrittää opettaa se vauva siihen rytmiin. Ja toinen, hänen pitää ei ole nälkä. Joo. Jos, esimerkiksi jos vauva on yli kuusi kuukautta, Syöttää puuroa tai sellaisia ruokaa, kun hänelle ei ole nälkä aikaisemmin. Ehkä noin kolme tuntia se riitä hänelle. Niin, eli antaa tarpeeksi niin kuin vahvan, Ai, vahvan ruoan siinä vahva, illalla eh, niin. Joo, just niin, kiitos <laughs> joo. Vahva, vahva ruoka joo. Joo. Kuuro esimerkiksi niin, sitten kun vauva on vähän isompi Kyllä, joo No Suomessa tämä pukeutuminen on tosi tärkeää Suomessa on tärkeää, että vauvalla on ainakin talvella tarpeeksi lämpimät vaatteet. Tiedättekö, mitä tarkoittaa kerrospukeutuminen? Kerrospukeutuminen. Sano vaan. Iksi, kaksi, kolme esimerkiksi layer sisällä sitten alusausut sitten ja, ja, lämmin, ja mitä? Wow, wow, Mark Joo, lämmin kerros ja sitten voi olla ehkä joku villavaate siinä Joo, Joo eli noin layers, sä sanoit ihan oikein eli, eli siellä Suomessa kun on, voi olla aika kylmä ilma talvella niin kerroksien väliin menee ilmaa, ja silloin se pitää vauvan lämpimänä. Mistä voit tarkistaa? Mistä sä tiedät, että vauvalla ei ole liian kuuma eikä liian kylmä? Kädestä. Mistä kohdasta? Tästä, tästä, täältä. Niaka. Niin Joo, eli ranne. Ranne. Tässä. Joo. Joo. Jalassa on nilkka ja sitten jos käsi, niin se on ranne sama paikka kyllä. Ja sitten täällä niskassa, jos kokeilet täältä niskasta, niin siellä sä tunnet myös helposti, että jos on liian kuuma, niin sitten voi vähän vähentää vaatteita, tai jos tuntuu niska kylmältä, tai sitten se ranteesta tai kädestä. Joo, Tekle. Sulla on käsi ylhäällä, haluatko kommentoida? Moi vaan! Saat kommentoida, kyllä. No, Tekle kirjoittaa. Aa, Tekle kirjoittaa, joo. Sitten mä luulen, että se ei, mä luulen, että muut kuulevat, niin se on varmaan Tekle sun laitteessa. Voitte kirjoittaa sinne chattiin vaikka hänelle, että kokeile. Log out ja log in. Tuota, no Suomessa ei ole. No tänä kesänä oli aika lämmintä, mutta sitten tietysti, jos vauvalla on ihan liian paljon vaatteita, niin sitten varmasti se, että jos vauva on ihan hikinen, niin sitten täytyy tietysti ensin ottaa vaatteita pois, mutta sitten on varmasti hyvä mennä pesulle, jos, jos on niin hiki. Mut mikä, mikä teidän mielestä on hyvä lämpötila kotona? Onko 25 astetta? 21 20... astetta? Mm -hmm. Onko muita ehdotuksia? 25 tai 21 on ehdotettu. 26 astenta. Joo, se on aika lämmin. 25, 26 ja 21. Tuolla kun mä katsoin vähän ennen tätä tuntia, katsoin artikkeleita, missä oli lääkärit pohtinut sitä, niin tuo on varmaan aika lähellä, tuo 21 on sellainen aika sopiva. Että tuo 25-26 on aika korkea lämpötila jo. Eli tuo ideaali olisi ehkä joku 21 tai 22 kotona. Ja tietysti vauvan, vauvan ruumiin lämpötila on ehkä vähän korkeampi kuin aikuisen. Yksi tosi tärkeä asia vauvanhoidossa on tietenkin rakkaus ja se kommunikointi, vuorovaikutus vauvan kanssa. Ja suomeksi me sanotaan, että vauvalle on tärkeää rajat ja rakkaus. Mitä sä ajattelet siitä, minkälaista on olla lasten, lasten kanssa? Onko se tärkeää, että on paljon kontrollia? Ja samaan aikaan sitten rakkautta ja halauksia ja lämpöä. Minkälainen kombinaatio on hyvä, mitä sä ajattelet? Rajat ja rakkaus. Haluatko? Joo, rajat ja rakkaus voivat olla, voivat olla uudessa. Joo. Toimivat yhdessä. To, joo, Joo. Ja mitä se, kun se lapsi saa rajat ja se saa rakkautta, niin mitä se lapsi oppii? Joo, jos lapsi tuntuu että kaikki rakastavat häntä, sitten hänen miele Mielenterveys on kehitty. Joo. Hänestä tulee vahva. Niin. Joo. Ja sitten jos sitä, äh, sitä tunnetta ei tule, niin voi tulla vahva myöskin, mutta sitten voi olla aina vähän sellainen tunne, että ei ole ihan varma, että olenko minä tarpeeksi hyvä ihminen on. No, mitä ajattelette, kun lapset leikkivät yhdessä esimerkiksi piha, pihalla, niin pitääkö myös toisten lapsia rakastaa? Mitä ajattelette? Joo. Joo. Miksi sekin on tärkeää, että myös huomioi toisia lapsia. Sosiaalinen kontakti on tärkeä. Kyllä, se lapsi oppii ottamaan toisiaan huomioon myös siinä, kun huomioidaan kaikkia lapsia. Te, joilla on monta lasta, niin riitelevätkö siskot ja veljet paljon? Juu, tietysti. Mun poika hän on elioitees aina haluaa ottaa asiat hänen siskosta. Mutta aina ma yritään sanoa, että taitu asioita teiden välillä mutta mm. melkein hän sisko on tosi katsivällinen okay. hän antaa äh, äh, hänen veljelle mikä hän haluaa hän on kiltti <laughs> <laughs> <laughs> joo mutta se on tosi tavallista että sisarukset ovat kateellisia toisilleen ja haluavat aivan samaa mitä toinen sisko mulla esimerkiksi mun lapset heillä oli Yksi vuosi ja neljä kuukautta ikäeroa. He olivat melkein samanikäiset ja aina riitelivät kaikesta ja aina halusivat samaa kuin toinen. Se on, sillä on nimi suomeksi sisaruskateus. Sisaruskateus on se, että sä olet kateellinen siskolle tai veljelle. Katsotaan, onko meillä vielä täällä jotain... ai niin tämä neuvola asia. Oletteko kuka teistä on käynyt neuvolassa? Oletko käynyt neuvolassa? Kyllä. Joo. Onko avat? Joo, äh, kun olin raskana tämän joo. aikana. joo. sitten kun lapsi syntyi. Mm. Eh, kuusi vuotta asti eh, mietin, tämän aikana me menemme Neuvolaan. Joo. Siellä on aika tarkka systeemi, eli siinä eh, terveydenhoitaja tai sitten joskus lääkäri katsoo. Ja aika monta kertaa, saiko lapset rokotuksia Neuvolassa? Joo. Joo. Ja terveydenhoitaja katsoo kuinka pitkä lapsi on, kuinka paljon painaa. Näin, Sellaisia asioita. Joo. Se onko sulla avat hyvät kokemukset neuvolasta? Saitko hyvää tukea ja apua siellä? Joo, kyllä. Joo. Paras. Joo. Par... Joo. Hyvä. Hyvä, kuulla. Onko teidän kotimaissa nyt kysyn ihan kaikilta. Onko teidän kotimaissa samantyyppinen neuvolasysteemi kuin Suomessa? Ei. Joo, Adria, kerro, kerro vähän minkälainen systeemi sun kotimaassa on. Joo, mun kotimassa on erilainen kuin Suomessa esimerkiksi. Suomessa on neuvola. Minun kotimassa ei ole saman Saman oh, kunta, Sa samanlaista. Samanlaista, joo. Minun kotivasta on oh, lapsen sairala ja aidin sairala. Aitinsa Sairalassa lapsi oh, sunnutus, sunnutu. mm -hmm. oh, Sitten oh, sen jälkeen oh, lapsi menee oh, lap, oh, Aidin kanssa lapsi menee lapsen sairaala. Okay, Sitten uh, lasten uh, lääkapi uh, katsoo ja Tarkistan mitä tapahtui lapsille, mitä uh, tarvitsee, jos uh, kuinka monta mm. rokotet uh, hän voi saa. Joo, okei. Okay. Joo. Uh, mä ajattelen, että uh, Systeemiä voi olla tosi monenlaisia, mutta tämä ainakin toimii aika hyvin tämän mm. tyyppinen. onko se sitten onko Adria sun kotimaassa, niin onko se kallista mennä lääkärille? Ei, ei, ole kallista. Okay. Se on kuin Suomessa. Halvempaa kuin Suomessa. Joo, okei. Okay. Hyvä. Kiitoksia. No, sitten täällä on vielä Mä laitan tämän videon alle myöhemmin vähän linkkejä, voitte katsoa, täällä on ohjeita mm, päivähoidosta, Suomessa saa perheet, saa kotihoidon tukea ja sitten päivähoitoon pääsee myös, tai kaikilla lapsilla on oikeus mennä päivähoitoon ja sitten on saa erilaisia raha-asioita. Mitä rahatukia Suomessa lapsiperhe saa? Kuka tietää? Tämä on ehkä viimeinen kysymys. Mä luulen, että lapsi lisää. Kyllä. Kuinka vanha, kuinka vanha lapsi saa lapsilisää? Alle 17. Joo. Minä luulen, joo. Joo, olet ihan oikeassa. Lapset, joo. Joo. Mitäs muita rahoja lapsiperhe saa? Mitä muuta tukea? Mm, mä luulen, että kolme viuden asti hän saa um, vauvatukea. Joo, joo, kotihoidon jo. tukea, joo. Joo. ja mikä se on se, minkä äiti saa sen ensimmä, vauvan ensimmäisen vuoden aikana? Mitä äitiys. rahaa se on? Äitiysraha, oh, äitiys. joo. Saks isä jotakin? Se no, isänsä Isä luma, ei mm. Joo, is, isyysvapaa, eli hän saa, saa vapaata töistä Kyllä, ja sitten hän, hän saa tietysti siltä ajalta, se on palkallinen vapaa Joo, onko teillä kokemusta tästä äitiyspakkauksesta? Sellainen paketti, kun vauva tulee Joo, minä sain Okei, okay, oliko avat hyvä? Tosi, tosi hyvä minä joo. voin kautta vaatteita noin eh, kaksi vuotta lap, minun lapseni, joo. se oli tarpeeksi ihanaa joo, joo, ja monet sanovat, että se mitä siellä äitiyspakkauksessa sisällä on, se on paljon arvokkaampi on, Voi ottaa myös rahan, mutta siellä pakkauksessa on paljon enemmän tavaraa Monet sanovat, että se on tosi hyvä Joo, myös mun kaveri, äh, kaveri äh, jo sai tämän pakkauksen, pakauks, äh, ja hän myös sanoi, että se on tosi hyvä, on Joo. paljon hyvää lapsille, Joo. Joo. kyllä. Ja myös laitan linkin tähän videon alle, niin voitte käydä katsomassa. Tuolla oli Kelalla aika kiva video siitä. Hyvä, hei, kiitos paljon. Aika meni teidän kanssa tosi nopeasti ja tässä on vielä monta asiaa, mitä voitaisiin jutella, mutta mä luulen, että nyt on ihan melkein kaikki tärkeimmät asiat. Katsottiin ja keskusteltiin vähän, vähän näistä. Eli sitten, sitten se lapsi kasvaa ja alkaa leikkiä toivottavasti ja saa hyviä sosiaalisia kontakteja. Tuolla Hasson kysyy, mitä tarkoittaa kätilö? Kuka tietää? Tämä on viimeinen kysymys. Kuka on kätilö? Kätilö on, on, on sairaanhoitajaspermi, että syntyy vauva. Kyllä. Kätilö auttaa vauvan ulos äidistä. Niin. <laughs> Joo. Hän on siellä synnytyksessä mukana. Hei, oikein ihanaa viikkoa teille ja kiitos paljon kun olitte mukana. Kiitos, kiitos paljon. Kiitos. Kiitos. Kiitos. kiitos. Okay. kiitos. kiitos. Hei, hei. hei, hei.